وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب تجعلونه قراطي فتبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم all uh -huh. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسقوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جِئْتُمُ فرادا كما خلقوا لقد تقطع بينكم وقل عنكم ما كنتم تزعمون ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحج من الميت ومخرج الميت من الحي